مرحبا يا ضاف وقلط على طيب وعلوم مرحبا حسب السلوم اللي من كل قام مرحبا واهلا هلا مرحبا والراس طايل والجمايل في مقام